Vexamos como participar. Unha vez teñalo o vídeo realizado, tes que colgalo na túa canle de YouTube. Lembra licencialo en Creative Commons e engade las etiquetas YouTubeiros e YouTubeiras na descripción do vídeo. O seguinte paso é inscribir o teu vídeo. Entra en youtubeiras.gal e vai ás velas de inscripcións. Enche formulario y dalee enviar.